Mám pro vás tajemství. Bůh je lepší, než si myslíš. Je mnohem lepší, než si myslíš. Bůh je lepší, než si dokážeš představit. Před několika lety. Pán hrál se mnou hru. Strašně rád se mnou hraje hry. Každé ráno, když jsem vstal a trávil čas s ním, než jsem mu stačil říct první slovo, už ke mně mluvil. A pořád mi opakoval, Reinhard, je jsem mnohem lepší, než si myslíš. Good, good, good, good but good. Řekl jsem mu, mu ale já, já vím, týdny, že jsi dobrý, jen dobrý. dobrý, dobrý. On říká, On ní, ní, ní, je, ne, ne, ne, jsem to mnohem to lepší než to, co víš. To trvalo to týdny. Jednoho rána mi řekl měna, toto, Reinhard, jsem mnohem lepší, než běž si kdy dokážeš představit. A já mu to, říkal, pane, děži, víš, že mám opravdu bláznivou představivost. He said, I know. Říká, já, já vím. Vědě. Já, já jsem ti dal tu představivost, ale jsem mnohem lepší, než si dokážeš představit. On je dobrý. Prostě dobrý. Náboženství překroutilo obraz toho, jak dobrý je. Snaží se nás přesvědčit o tom, že není dobrý. Na začátek bych rád řekl dvě věci. Rajny už zmínil, že 9. srpna to budou přesně 63. narozeniny mé ženy. Zde v Polsku začne velmi speciální škola. Velmi omezený prostor. Ale myšlenka na tuto školu mě opravdu zrušuje. Řeknu vám proč. Protože mi pán již před pár lety, řekl, že bych měl otevřít školu v Brazílii. Příští rok otevřu v Brazílii ve dvou různých, městech, dvou různých městech dvě takové školy. A teď se ukazuje, A, že otevřeme ještě jednu v Polsku. Vědětšení. Tak očekávejte informace. Bude tam velmi málo místa. Na tuto školu se může přihlásit každý, ale ne každý bude přijat. Protože v modlitbě budeme velmi opatrní při výběru lidí, kteří budou přijati. Účelem této školy je připravit lidi na velkou úrodu. A druhá věc. Chci říct, že od 10. do 12. července budu v Krakově tři dny. Budeme tam mít tři konferenci v Krakově. Řeknu vám proč. Protože, víte, mám tolik volného času, že nevím, co dělat. Tak se snažím v tom kalendáři tam něco dát v ty volna. Tak jsem si řekl, možná mi v, v Krakově přijmou. Samozřejmě je to vtip. Řeknu vám, co se stalo. Letos květnu jsme byli v Krakově Ti, kteří znáte ten příběh, promiňte mi to, uslyšíte ho znovu. Ale je v pořádku praktikovat odpuštění. Vyrazili jsme do Krakova v pátek večer a všichni, kteří jsme přijeli, jsme bydleli v domě u Fabiana a Magdy. Rajny, Ella a já. Přijeli jsme v pátek večer, seděli jsme u jednoho stolu a bylo nějak po půlnoci. Jeli jsme tam, protože na další den jsme měli naplánováno takové celodenní setkání. Mělo to vypadat tak, že ráno mělo být větší zhromáždění, pronajali na to sál a odpoledne zhromáždění s vedoucími. Vzpomínám si, že jsem se ptal Fabiana, kolik lidí přijde na to zhromáždění. Říkal, to nikdo neví. Možná 60 lidí, možná 80, možná 100. Šli jsme spát něco po půlnoci. Bylo to zvláštní, protože jsem musel spát s Rainem v posteli. Protože to byla postel, jakou jsme dostali od Fabiana Magdy. Dali, dali nám dali ty nám nejlepší postele, jako, jak co měli, čili své manželské. manželské. Rainy a spal na Magdyně posteli, posteli takže vyspal. se vyspal. Spal jsem na Fabianově posteli a nespal jsem vůbec. Opravdu. Spal jsem možná hodinu a půl maximálně. Pak mě pán probudil a řekl, jdi do obývacího pokoje, musím s tebou mluvit. Tiše jsem se stoupil po schodech a viděl jsem otevřené dveře dalšího pokoje, kde spal Fabian s Magdou. Pomyslel jsem si, že nechci vzbudit a řekl jsem svým andělům, Dejte jim prsty do uší, aby neslyšeli, jak budou mluvit s pánem. Udělal jsem si horký čaj v kuchyni a měl jsem tam dobrý čas. Nic neslyšeli. Protože na své anděli se mohu spolehnout. Tu noc jsem strávil čas s Ježíšem. Je to pravda, to co vám pravda, říkám. Co Pan mi Pan tehdy jen řekl, Zítra ti dám prorocké znamení, prorocké znamení, znamení že změním celé město. Zeptal mě, jsem paní, se, pane, jaké to bude znamení? To bude znamení. Řekl mi, zaplním celou tuhle místnost, kterou si pronajal lidmi. A to bude prorocké znamení, že hodlám proměnit město Krakov. Jeli jsme na zhromáždění. Kdo z vás byl na tom zhromáždění? Zvedněte ruku. Více než 300 židlí bylo v tom sálu. A všechna místa byla obsazena a někteří lidé stáli. Lidé přijeli dokonce z Ukrajiny. Jednou přišlo za mnou osobně jedno manželství, řekli, že cestovali dva dny do Krakova, protože jim pán řekl, že tam mají být, protože se tam stane něco důležitého. Proto se tam chystám vrátit příští rok od 10. do 12. července. Bůh začíná dělat v Polsku věci, které před mnoha lety oznámili proroci. Opravdu jde cítit vůni probuzení a transformace, cítím to. Rainy mě požádal, abych krátce něco řekl o svých knihách. Nikdy jsem nechtěl psát knihy. Opravdu rád tvrdě pracuji, ale jsem příliš zaneprázněn, abych psal knihy. Ale Bůh mi řekl, abych to dělal. Příští týden vyjde má 17. kniha. Pět už máme v polštině. Dvě knihy budou připraveny na Vánoce, budou pro děti. Vypráví můj příběh, jak jsem šel do nebe. Kniha, kterou napsala Debbie, se právě překládá. Veškerý příjem z prodeje těchto knih zůstane zde v Polsku. Protože jsem řekl panu, pánu, že si, nikdy, si pro sebe nikdy nevezmu ani cent z vydělaných, vydělaných peněz prodejem knih. Myslím, že loni jsme v Brazílii prodali před 30 tisíc knih. Vím, že mnoho lidí během čtení těchto knih zažilo hlubokou změnu. Víra. Jedna žena za mnou přišla a řekla, byla jsem nemocná mnoho let, měla jsem problémy s páteři, nic nefungovalo. Přečetla jsem si tu knihu, moje víra byla zbudována a jsem uzdravena. Zkušenost přesahující přirozenou realitu. Tato kniha obsahuje asi 40 svědectví, vybraných od různých lidí o tom, jak zažili boží nepřirozené působení. Nová smlouva. Ta kniha opravdu pronikne až do hloubky. Vydali jsme ji v Německu a opravdu vidím, že se to děje. Dostávám e-maily a zprávy od lidí z celého Německa, každý týden, každý den, kteří píší, co s nimi tato kniha udělala. Jedna celá církev byla obrácena vzhůru nohama. Žijí bez omezení. Tuto knihu miluji, moc se mi líbilo, když se mi psal. A tohle je asi moje nejoblíbenější. Perfektní láska. Při psaní každé stránky jsem plakal. Takže takových pět knih máme. Jste připraveni? Na co jste připraveni? Řekli jste, že jste připraveni, tak se ptám, na co jste připraveni? Jste připraveni na setkání s Duchem Svatým? Duchu Svatý. Toto je tvůj večer. Uvolní nám dnes něco z nebe. Zasaď božské semeno v srdcích těchto úžasných lidí. Duchu svatý, chceme ti říct, že opravdu zoufalé po tobě toužíme. Jsme už unaveni nasloucháním lidským hlasům. Jsme už ten unaveni ze snahy za každou cenu, aby za něco fungovalo. Jsme tím, tím unavení. Jsme, Jsme unaveni náboženstvím. Ale, jsteš ale jsteš toužíme měni po měni skutečném setkání s tebou. Máme jsteš jsteš žízeň a zoufale jsteš jsteš toužíme nést tvé semeno. Chceme být, být, být tvými partnery. Tvémi partnery. Chceme ti říct, vět, že opravdu po tobě toužíme. Odevzdáváme se všetko, ti se vším, kdo stejste, jsme. We give you dáváme dáváme ti absolutně kofiče, největší, nejdůležitější místo. Ty dnes udávej směr. Do that Jesus wants to be done I udělej to, co Ježíš chce, to, co Ježíš aby se, se dělo. Co přinese slavu Jeho jménu. So Holy Spirit, it's your night. Duchu, duchu špět, svatý, toto je tvůj vědom, večer. Dáváme ti ho. ho. Děkujeme, děkujeme ti, vědom, Duchu svatý, děkujeme. děkujeme. Duch svatý říká, hnutí, které jako přichází jak je, jak k tomuto národu, Nebude hnutím, které by mohl zorganizovat nějaký člověk. Nebude to hnutí ovládané lidmi. Protože on nedovolí nikomu, aby mu vzal slavu. Pouze Kristus bude oslaven tím, co se stane v Polsku. Protože do tohoto národa přichází vítr změn. Mnoho křesťanů se mu postaví na odpor. But many other Christians will embrace that of change. Ale mnoho jiných křesťanů tento přijmi, vítr ten změny přijme. přijme. Ti, kteří mají uši, aby slyšeli a oči, a popřeně, aby viděli, they will set their rozevřou své plachty, tak, aby, aby je mohl vítemné směrem, v kterým růzum, mají jít. Mají, na mají Ale ti, kteří nemají oči, které vidí a uši, může které může slyší, to, Oni se budou se bránit věrati, té změně. Uh, Vítr změny přinese změny, které budou krásné, ale budou to také bolestivé změny. To přesune pozornost z toho, co může udělat člověk na to, co může udělat pán. Všechny církve budou ovlivněny tímto větrem změn. Mnoho církví bude tímto větrem uraženo, ale ostatní ho přijmou a zažijí hlubokou změnu. Malé zbory porostou velmi rychle a budou velmi silné, protože přijmou změnu, kterou přináší tento vítr, V přirozeném světě se objeví znamení, znamení, budou znamení v tomto národě, která budou ukazovat na to, že ten vítr změny je již na obzoru. Přinese takovou změnu, po které tento národ volá. Proto pan říká, připravte si plachty. Připravte si své plachty a nechte ten vítr, ať vás nese kam chce. Sundejte ruce z ovládání. Neurčujte směr a nekontrolujte ho, protože vítr Ducha Svatého rozhodne o směru. Je čas přizpůsobit se. Ti, kteří přizpůsobí své srdce směru, kterým je duch vede, budou součástí toho, co dělám v tomto národě. Přijde nový svěží dech pro přímluvce. Protože mnoho z mých dětí se celé roky modlilo, volalo, prosilo, ale jejich srdce se unavila. I, Zaplavilo je zklamání do, do, do a frustrace. Pán říká, miluji moje děti, které se tak věrně modlí. I nebudu je soudit za to, že rezignovali. I rozumím to, že I rozumím jejich frustraci je a jejich frustraci a zklamání. Přicházím se svým větrem a mám záměr dechnout na jejich srdce. Znovu se postaví za tento národ způsobem, jako nikdy předtím. Můj duch je probudí uprostřed noci a oni se probudí zaliti slzami. Budou prolevat slzy, které přijdou přímo z nebe. Praví boží proroci budou sjednoceni v tomto národě. And see the same thing. Všichni, Všichni uvidí vidět, a budou, budou mluvit, o mluvit o tom samém. O samej Pět darů služby bude spojeno Pět do jednotné služby. Budou působit v takové jednotě, jakou Polsko ještě nezažilo. Skrze tuto jednotu povstane v tom národě velká armáda. Armáda lidí, která je připravena přinést změnu tomuto národu. Pán říká, to není čas vyvyšování samého sebe a bojování o nějaké pozice. Je to čas přijmout mé plány a záměry. Uvidíte, jak, řeci, jak silný jak bude ten vítr. Přinese pozoruhodnou změnu tomuto národu. Ten Tento národ se skutečně stane hlasem pro Evropu. I přesto, že se Evropa věc postavila věc proti věc hlasu, věc který přišel z tohoto národa, ten odpor bude zůstat. Moment, protože můj hlas bude tak silný. Můj hlas, který zazní z tohoto národa, bude pro celou Evropu jako zvuk trubky. Země za zemí otevře oči, aby slyšela tento hlas. Mezi národy projde očistný oheň a dotkne se mnoha národů v Evropě. Pán říká, pláč srdce mých dětí bude uspokojen. Řemeno bude náboženství bude rozbito a zničeno. To my do mé rodiny se vrátí mnoho mých ublížených, uražených a zklamaných dětí. Ti, kteří jsou dnes zahořklí, rozčarovaní a zatvrzení. Vrátí se do domu svého otce ze slzami radosti. Budou plakat radosti, vděčnosti za to, co můj otec dělá. Protože otec na tento národ nezapomněl. Duchu svatý, děkujeme ti. Johne, to je tvůj čas. To je tvůj čas. To je tvůj čas period happening byla doba, kdy jsi měl v srdci Které hodně frustrace. Protože byla v tvém životě přání, vize a prorocká slova, která se týkala tebe a tohoto národa. Ale neviděl jsi, jak by se to vůbec mohlo stát. Ale pán ti říká, General, rise up and take your in this Toto je tvůj čas, čas generále, generále, postaň a zaujmi své místo v, v tomto národě. Tohle je tvůj čas. Strong, Buď silný. Bocny. More than 19 years ago. Protože není je čas, pán kdy se pán, pán chystá naplnit pán slovo, které ti dal, dal bude před více než 19 lety. V této zemi budeš mít dvě, dvě, dvě, dvě role. Budeš generálem a budeš skutečným otcem. A protože budeš skutečným otcem, lidé přijmou i tvou roli generála. Budou se řídit po a směrem, který ti pán bude dávat. Velmi snadno začneš rozeznávat hlás, který přichází z nebe. Obraz ve tvém srdci a ve tvém mysli bude velmi jasný a ty zaujmeš své místo. Protože Pán říká, ten kdo, ten, kdo zaseval a ten, kdo sklízel, se budou společně radovat. Toto je pro tebe období radosti. Radosti z toho, co Pán dělá skrze tebe a pro tebe v tomto národě. Duchu svatý, jsi tak krásný. Ježíši, jsi tak krásný. Duch Svatý nyní uzdravuje zde v této to, místnosti jsi někoho, jsi kdo tom, má nějaké zranění ramene. Kdo, kdo nevím, zda je to osoba zbarku. v této Zále, místnosti nebo je online, to není důležité. Vidím obraz ramene, které bylo poškozeno a nyní se uzdravuje. Děkujeme Tí, ti za to, Duchu, duchu Svatý, a přijímáme to, co děláš. Nyní se zříkáme působení nepřítele a rušíme je. Působení ducha nemoci, lámeme je v těchto lidech. Jestli jsi utrpěl nějaké zranění ramene, nemohl jsi volně hýbat paží, zkontroluj teď, jestli jsi zdravý. Udělej něco, co jsi nedokázal udělat předtím. Jestli je tady člověk, který něco nedokázal, a teď to jde, zvedněte ruku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Děkujeme Ježíši. Duch svatý je tak sladký. Je neobvyklý, je plný síly. Je neobvyklý. Boží Duchu, moc tě milujeme. Jsi pro nás vším. My se ti podáváme. Děkujeme ti, Duchu Svatý. Milujeme tvoji přítomnost. Je zde žena, která je vdaná a nemůže mít děti. Přemýšlela o zahájení nějaké léčby. Pán ti říká, nepotřebuješ, nepotřebuješ tuto léčbu, protože to to právě teď dostáváš léčbu od Ducha Svatého v, v této oblasti. Otěhotníš a bude to s manželem. Přijmi tento zázrak teď. Děkujeme ti, Ježíši. Děkujeme, Ježíši. Docela nedávno jsem byl ve městě Natal v severi-východní Brazílii v září. Byli se mnou mi přátelé z Německa. Kde jste? Sedí někde vzadu. Sloužil jsem tam na severu a pán mi dal slovo poznání. Že je tam jistá žena, která po mnoho měsíců... Tak jsem to slyšela od Ducha Svatého. Žena, která po mnoho měsíců nemohla vůbec jíst. Protože cokoliv snědla vždy hned vyzvracela a neustále cítila bolest. Duch Svatý odhalil několik konkrétních detailů. Pak ta žena přišla dopředu. Požádal jsem svou ženu Debbie, mou přítelkyní Kristýnu, aby šli za ní, vložili na ní ruce a modlili se. Duch svatý mi řekl, jde o její slinivku. Byl to její močový měchýř, slinivka, omlouvám se. Tak mi si Myslím si to, je potvěrdi, je nepamatuji si to války. přesně, ale, ale Duch, duch Svatý vždy řekl, vždy jde vždy o její močový měchýř. Je, je tam zanět, je tam on infekce, on chci jes, to jes tam uzdravit. Tam zapálny, tam infekcia, Přišla to dopředu a hodně jí to bolelo. A v důsledku vždy této vždy modlitby byla okamžitě uzdravena z bolesti. Po dvou týdnech jsem dostal od ní dopis. Poslala mi kopie všech lékařských záznamů, potvrzujících, co se stalo. Trpěla devět měsíců. Někdy byla ta bolest tak silná, že omdlévala. She had a chronic inflammation of the Měla chronickou dlouhodobou cystitidu. She walked out healed and she's never another problem. A z tohoto setkání vyšla uzdravená a potom již neměla žádné problémy. Takové události se musí stát normální v našem křesťanském každodenním životě. Budeš chodit nakupovat do lidlu a tvůj Stín bude padat na lidi a oni budou uzdraveni. To bude normální křesťanský život. Jsem hluboce přesvědčen. Mám velmi hluboké přesvědčení. Že se Ježíš vrátí na zem během mého života. Samozřejmě vím, že slovo Boží říká, že nikdo neví dne ani hodiny. Proto vám říkám, že já mám takové přesvědčení. Neříkám, že to říká Bible. Je to všem jasné? Mám takové hluboké přesvědčení, že ty, Jakube, nebudeš mít vnuky. Opravdu, o tom vás přemýšlím vás velmi vážně. Tak. Věřím, že po tvém synovi už nebudou žádné další generace, protože Ježíš se připravuje na návrat. Na důchod se vůbec nepřipravuji, můj život je zaměřený na něco jiného. Of my bridegroom. Je zaměřený na návrat mého ženicha a na největší sklizeň v historii lidstva přesně před jeho návratem. Jsem přesvědčen o těchto dvou věcech. Můj přítel Gerhard byl se mnou. Stalo se to pravděpodobně před 20 lety. Tehdy jsme se rozhodli, že každý měsíc na tři dny vyrazíme nahoru do Rakouska a tam se budeme modlit za naši zemi. Můj přítel tam měl takový malý domek v horách, ve kterém nebyla tekoucí voda ani elektřina. Myslím si, že se uh, něco stalo už během našeho prvního pobytu tam. Pobytu tam. Několik let jsme tam jezdili tam? každý co měsíc ještě? na tři dny. Možná to, to trvalo dva roky, nepamatuji si kolik. Zdá se mi, že to, co vám chci říct, se stalo během naší první modlitby. Byli jsme zavřeni v tom domku a jen jsme se modlili a pustili. A tehdy jsem měl vizi. Byla to otevřená vize. Neviděl jsem jen očima mého srdce. Viděl jsem, jak se mi takový rozdělá. film odehrává před očima. očima. Doslova A jsem ho mohl vidět. V tom filmu, v té vizi, jsem viděl tu úžasnou sklizeň, jaká bude, než se Kristus vrátí. Viděl jsem celé národy zažít takovou okamžitou náhlou změnu. Viděl jsem mapu, na které byly umístěny různé národy a všechny zažily zažili změnu. Z ničeho nic se na této mapě objevili miliony lidí. Všude nad nimi byla boží sláva. Všichni byli spojeni duchem a ne takovými lidskými způsoby. These last days. Byli to lidé, kteří tady, byli přikrytí Bohem, Boga, připraveni na tyto poslední na dny. I Mnozí z vás mají počuši, pocit, že jsou skrytí. Mnozí máte pocit, jako byste promarnili svůj život. Mnozí z vás nosí něco důležitého ve svém srdci, ale nikdy se to nezmotnilo. And many of you have been disappointed and frustrated. Mnoho z vás, vás všel zažilo frustraci a zklamání, ale Pán vás ukryl, aby vás připravil na toto poslední období v historii světa. Dovolte, ať tato frustrace a zklamání dnes odejde, protože jsme ve chvíli příprav. Ačkoliv jsem tuto vizi viděl to před více než 20 tato tato lety, ona je živá concepto. v mém srdci. A celé ty roky, jsem, ty roky jsem žil v takovém žil soustředění v na tuto vizi. Byl ve mně pláč, vláni, modlitba, půst, aby se tyto věci a to, staly. A, a později tým, v londském roce mě pán, pán nechal jít zvonil, do nebe. He to me about his and this Mluvil se mnou o sklizni a o, a o jeho návratu. I Položil jsem mu otázku. Musím se vám přiznat, přiznat, že moje motivace, motivace byla opravdu slabá. Položil jsem pánu otázku. Pane, koho jsi vybral, aby byl součástí této sklizně posledních dnů? Víte, proč jsem mu položil tuto otázku? Protože jsem chtěl slyšet, že mi řekne, no tebe jsem si vybral, Reinhardt. Opravdu uznávám, že taková byla moje motivace, velmi beznadějná. Ale jeho odpověď mě šokovala. Řekl toto. Nevybral jsem si nikoho. Ale Have given an open invitation to of my Ale poslal Skirván jsem otevřené pozvání každému ze svých dětí. dětí. Did you hear me? Slyšeli jste to? To? jste to? Ta poslední no, velká sklizeň nepatří velkým křesťanským superhvězdám. Vědě. I když mám velký vědím, respekt k lidem, jako je Billy Graham, Reinhard Bonke nebo a Benny Hinn, sklízení není nalese... jejich. Do nich, tego pokroju. It is an open protože to, to, pán kterou, poslal otevřenou pozvánku. Žeň nívo, budou sbírat všichni, taz kdo taz pozvání tří přijmou. Ty jsi byl pozván k tomu, aby tega, se spodívlel na největší sklizni v historii lidstva. Bude to sklizeň kterou seberou lidé bez jména. Sklízeň 70, lidé bez jména. V té otevřené vizi, kterou jsem měl, ti lidé přišli odnikud. Jeden den byli ve skrytu a další den už byli součástí sklízně. Businessmen and simple people and clever people, everybody together. Viděl jsem, jak jsou všichni lidé pohromadě. Děti, obchodníci, lidé inteligentní, prostí lidé. Protože pán poslal otevřené pozvání. Chtěl jsem tady položit dotázku. Chápeš, co je to otevřené pozvání? Je rozdíl mezi tím, když si Bůh někoho vybírá, a tím, když dá otevřené pozvání. Většina křesťanů nechápe, co je to otevřené pozvání. Protože v naší mentalitě jsme si zvyklí na to, že si Bůh vybírá konkrétní lidi. Bůh vybírá konkrétní lidi. Mám zde 100 zlo, zlotých. Vidíte Mám všichni to, tu stovku? Vidí, <laughs> I saw you, Kuba. Oh, Viděl vidá, jsem Kuba. tě, Jakube. Evil, Páně, pamatuj, že láska k penězům je kořenem všeho zla. zla. Just joking, just joking, samozřejmě samozřejmě si dělám legraci. So, here are 100. Dobra, to Dobře, je tady je stovka. 100 zlotých mohu udělat s tou stovkou dvě věci. Mohu říct toto. Magda, vybral jsem si tě, abych ti dal těch 100 zlotých. Vybral a jsem si tě, abych ti dal tu stovku. Vybral jsem si tě, abych ti dal tu stovku. Nevěříš mi? da, musím se za tebe více modlit. Vybral jsem si ji. Tady je další stovka. Já jsem kouzelník a umím vytahovat jednu stovku za druhou. Protože věřím v nadpřirozené boží zaopatření. Ježíš rozmnožil chleb a ryby, já mohu rozmnožit peníze. Ale dobře, nevěříte tomu, ale naučíte se to. Tak, tady mám další stovku. Teď si nikoho nevybírám. Kdokoliv chce tu stovku, může si ji vzít. Good job, good job. Dobrá práce, Danieli. Teď musíš dát tu stovku, aby zopravil hodinky, které si mu rozbil. Ale dobrá práce, dobrá, Danieli. Poslouchejte. Right. Vidíte, co je to otevřené pozvání? Kdokoliv může přijít a vzít. Kdyby se Daniel přiběhl poprvé, tehdy, když jsem řekl, že jsem si vybral Magdu, tak bych mu tu stovku nedal. Protože v tomto případě jsem si nevybral Daniela. Protože otevřené pozvání Protože otevřené pozvání nezávisí na tom, kdo dává. Záleží na tom, kdo si vezme to, co je slíbeno. Proto se naše myšlení v této otázce musí změnit. Pane, pokud je to tvá vůle, pak mi to dej. Poslední sklizeň tak to nefunguje. Protože poslední sklizeň je otevřena pozvánka. Musíš to chytit. Ty děláš ve svém srdci radikální rozhodnutí. Tak jak se to tady stalo před našimi očima? Říkáš, budu součástí této sklizně, i když mě to zabije. Ty se rozhoduješ být toho součástí, protože pán už tě pozval. Tak než přijde ta sklizeň, písmo o tom mluví velmi jednoznačně, že sláva posledního domu bude větší než sláva prvního domu. 47. kapitola knihy Ezechiel, řeka, která teče z chrámu pána. Chrám na tomto místě mluví o církvi, nebudeme to nyní rozebírat. Z církve vytéká ta řeka. Bavíme se tady o dvou věcech. Je tam samozřejmě více věcí, ale chci mluvit o dvou. Bylo tam mnoho, mnoho, mnoho, mnoho ryb. To je sklizeň. A druhá věc, že řeka přinaší život na každé místo, kam se dostane. Neplyne od božího trůnu, plyne z církve a my očekáváme ten poslední déšť. Čekáme na ten poslední déšť, který přináší úrodu. Proto existuje spousta dalších biblických důkazů toho, co mi Pán ukázal ve vizi. Všichni proroci ve světě, které znám osobně, za poslední tři, čtyři roky, Všichni mluví o tom stejném. Protože Bůh jim to ukazuje. Lou Angle, Bobby Connors, John Paul Jackson, který je již v nebi, viděl to mnohem jasněji než my. Paul Kane také o tom mluvil, než odešel pánu. Bob Jones také měl v tom jasno. Všechny tyto významné prorocké hlasy zněly stejně. Všichni říkali, že poslední velká sklizeň je už za dveřmi. Takže od té doby, co jsme byli pozváni, si musíme odpovědět na otázku. Jak víš, že budeš jeho součástí? Jak to poznáš? To, že dal otevřené pozvání, neznamená, že budeš součástí této sklizně. Nahledněte do historie církve. Jak mnoho z těch probuzeneckých hnutí se minulo s tím, co Bůh dělal? Můžeme se minout s tím, co Bůh dělá? Víte, moc miluji mou milou ženu. Je velmi prorockou osobou, i když to popírala mnoho let. She had for you guys here in Ale, Ale nikdy nezapomenu na vizi, kterou měla pro vás tady v Polsku. Ona viděla tuto vizi v tak zásadní významnou dobu ve vašem životě. Pamatujete si to? Autobus, vize autobusu. Byla to velmi jasná vize že můžeš minout to, co Bůh dělá. Jeď autobusem. Proto se musíme postarat o to, že se staneme součástí toho, co Bůh dělá. Já věřím, že v tu dobu domnívám se, že ta doba je nejdůležitější doba v historii lidstva. Rozumíte, nezveče z vás nevyučuji, mluvím s vámi jako prorok. Máte uši otevřené, abyste slyšeli? Jsme v nejdůležitějším okamžiku světových dějin. Proč je to taková doba? Protože se nacházíme v době přípravy na tuto konečnou žení. A to se stane. Ale není nejdůležitější samotný čas v žně. Nejdůležitějším časem je ten čas před sklizní, protože to je čas přípravy. Jinými slovy, my se teď připravujeme, učíme se. Ale brzy to skončí, protože hra právě začíná. Když hra začíná, je konec tréninku. Už bude příliš pozdě začít trénovat. Teď se pořád ještě připravujeme. Ale nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, to ví jen Bůh. Ale v tu chvíli výuky, cvičení, tréninku musíme pochopit některé věci. Protože ti, kteří se na tréninku moc nenamáhají, ti ve hře selhávají. Protože čas tréninku a cvičení je přípravou na vlastní hru. Co děláme při tréninku? To je nejdůležitější čas. Toto je čas, který rozhoduje o tom, zda budeš součástí tohoto otevřeného pozvání. Dnes ráno bylo něco s Fabianem. Řekl něco Mike Pickle, to je jeden z mých přátel. Znám Majka asi 27 let. Podle mého názoru je to jeden z nejvíce božích a pokorných lidí, kteří chodí po této zemi. Je to tak sladký muž. Mluvil o proroctví a o desetiletí modliteb. Přál bych si, abyste pochopili něco, čemu mnoho křesťanů nerozumí že každé prorocké slovo má určité požadavky a povinnosti. Rozumíte? Když prorok říká, sklízen přichází, sklízen přichází, když ukazuje prstem na svou stranu, a otvírá tvou budoucnost a tvůj osud skrze slovo z nebe, tak do tvého života přichází určitý požadavek a zodpovědnost. Nemůžeš se vrátit domů a pohodlně se posadit na svou zadní část těla a myslet si, že to stačí. Chtěl jsem říct, aby si nesedal svůj líný tlustý zadek, ale neřekl jsem to, protože jsem to nechtěl říct. Na svojím lenivým tlustým tyłku, ale nepovědžalem, bo jsem povědět. Ale to je to, co mnozí křesťané dělají. Já chci proroctví, ještě nějaké proroctví. Ale nepochopili jsme, že slovo, které jsme nedávno dostali, přišlo s určitými požadavky a odpovědností. Co jsou ty požadavky a co je ta zodpovědnost? Za prvé to znamená, na radikální víru. Proč je tak důležitá radikální víra? Protože mnohokrát prorok vidí budoucnost a ty si myslíš, že se to stane včera. Jsi frustrovaný dříve, než něco začalo. Proto potřebuješ přijmout prorocké slovo s takovou radikální vírou. Když jsem měl 19 nebo 20 let, koupil jsem si takový velký zářivě žlutý papír, takový arch a pověsil jsem si ho nad postel. Napsal jsem tam velkými černými písmeny. Když to Bůh řekl, věřím tomu. A to je vše. Tečka. Hotovo. Pověsil jsem si to nad postel. Každý den jsem se na to díval. Když to Bůh řekl, věřím tomu. I když okolnosti říkají něco úplně jiného. I když celý svět je proti. The word with faith. Proto potřebujeme přijmout prorocké, prorocké slovo radikální vírou. Bůh ti dal otevřené pozvání, potřebuješ tomu věřit. Za prvé. A teď za druhé. Musíme začít jednat na základě naší víry. Musíme s tím něco udělat. Musíme to postavit na správné místo. Protože věříš v úrodu, to znamená, že půjdeš ven a začneš se dělit evangeliem všude, kde jsi. Za třetí. Musíš mít takové odvážné prohlášení. Takové, že všichni náboženští lidé kolem tebe řeknou, kde je to probuzení v Polsku? Podívej se, jak je to tragické. A ty se jim podíváš do očí a řekneš, věřím ve sklizeň. Věřím tomu, co Bůh říká. Budeš oznamovat to, co Bůh říká. Za čtvrté, přizpůsob své srdce. Když jsem to pochopil, prostě mě to dostalo. Každé prorocké slovo nese sebou zodpovědnost, tvou zodpovědnost, že přizpůsobíš své srdce tomu, co Bůh řekl. To je požadavek, který přichází s prorockým slovem. Když dostanu prorocké slovo, nejprve se ptám sám sebe. Stojím před Bohem s obavou a strachem a říkám, pane, nyní na to musím naladit své srdce. Minulý rok jen tak ničeho nic. Přišli za mnou lidé a prorokovali mi. Děti, lidé různých národů. Všichni říkali úplně to stejné. Ve tvém životě, ve tvé službě přijde změna. Staré dveře se zavírají, nové dveře se otvírají. Začal jsem mladit své srdce. Začal jsem dělat to, co je třeba udělat s takovým slovem. Proto, abych byl připraven na ten okamžik, kdy se to slovo vyplní. I to je jeden ze způsobů, jak se připravujeme. Ale jsou také další věci, které musíme udělat, abychom se připravili na tuto sklyzeň. Bůh ke mně promluvil velmi jasným a srozumitelným způsobem, že to nebude sklyzeň velkých křesťanských božích lidí. Nebude to žeň hvězd. Když jsem to pochopil, začal jsem volat Bohu. Pane, nikdy mi nedovol být takovou křesťanskou hvězdou. Dovol mi být obyčejným Reinhardem, který je částí težně. Prosím. Debbie slyšela, jak jsem se modlil. A ona mě pokárala. Řekla, ty máš někdy tak hloupé modlitby, protože slyšela, jak jsem se modlil. Když jsem volal, pane, prosím, udělej ze mě nejslabšího muže na světě. Víte proč? Protože když jsem slabý, pak jsem silný. Když jsem silný, musím spolehat na své síly a pak nejsem součástí té sklizně. Ale když jsem slabý, když jsem slabý sám v sobě, tak mám jen jednu možnost a to je být v něm. Protože ta poslední sklizeň nebude sklízena křesťanskými celebritami. Neslyšte teď něco, co neříkám. Protože já respektuji všechny služby, které Bůh povolal. Ale cílem všech těch služeb je připravit církev na sklyzeň. Protože ta sklyzeň bude úplně jiná, než to, co svět zatím viděl. Protože najednou, tak z ničeho nic, ta celá armáda lidí, kteří nemají známe jméno, poplynou k národům a zaplaví celé národy. Já jsem to viděl, viděl, viděl jsem to. Abys byl součástí té sklizně, musí splnit následující podmínky. Jsou tři věci, které potřebuješ. Za prvé pokora. Hrdí a pišní lidé uvidí sklizeň, ale nebudou její součástí. Pišní lidé ji uvidí před svýma očima, ale nebudou její součástí. Druhá kapitola Filipským nám dává klíčové vodítko. Verš pátý říká, nech je mezi vámi takové smyšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu, ale přece na své rovnosti nelpěl. Byl roven Bohu. Ale pokořil se. Je to velmi zajímavé, protože je tam napsáno, nech mezi vámi takové smyšlení. Pokora je způsob myšlení, je to postoj. Je to náš způsob myšlení, naše nastavení. V kontextu tohoto listu, Vidíme, že jde o to, abychom považovali jiné lidi za důležitější než sami sebe. Víte, nemám ponětí, s kolika lidmi ročně mluvím protože je velmi málo dnů v roce, kde bych nikde nesloužil. Jsem doma asi 50 dní v roce. Všechny zbývající dny jsem někde ve světě a kážu tam. Ale vytvořil jsem si určitý zvyk v mém životě. S kým mluvím, s kým sedím u jednoho stolu, ať je to pastor, dospělá osoba nebo dítě, v tu chvíli je tato osoba důležitější než já, protože pokora je náš postoj. Pokud považuješ sebe svou službu, to, co děláš, za důležitější než ostatní lidi, není to pokora. Protože poslední sklizeň budou sklízet pokorní lidé. Nebude to sklizeň lidí, kteří si nárokují nějaké pozice. Pokud chceš být součástí té sklizně, dnes večer se musíš rozhodnout, že si osvojíš jiný způsob myšlení. Nedrž se pevně své pozice. Pokoř se, nesnaž se chránit. A každého, s kým mluví, z jakéhokoli důvodu a za jakýchkoliv okolností, vždy považuji za důležitějšího než sebe. V poslední době známe jistý mužu Brazílii, kterého si velmi vážím. Mi řekl, Reinhardte, uvědomuj si, že nejsi milionář, ale miliardář. Řekl jsem mu, proč si to myslíš, vysvětli mi to. Říká, milionář, to je někdo, když jsi s ním hodinu, Wow, vracíš se domů a říkáš si, wow, ten muž je opravdu neobvyklý. To je milionář. A když strávíš hodinu s miliardářem, vracíš se domů a říkáš si, ale jsem skvělý chlap. Protože miliardář dává hodnotu a důležitost tobě. Ty jsi miliardář. Protože když s tebou trávím čas a vracím se domů, cítím, že můj život má smysl, budoucnost, cíl. Poslední sklizeň budou sklízet pokorní lidé. Nemodli se takovým hloupým způsobem, pane, pokoř mě. Řeknu vám proč. Protože pokora je tvůj úkol. Napsal do svého slova, pokořte se. To není jeho práce. Buď se ponížíš, nebo budeš sledovat sklizeň, ale nebudeš její součástí. Pamatuji si mnoho takových chvíle, krásných a zároveň bolestivých okamžiků, kdy mi Bůh zjevil mou píchu. Byly to velmi bolestivé chvíle, ale zároveň velmi krásné. Pamatuji si, jak jsem se před lety modlil za Debbie. Bylo něco v našem životě, co nám překáželo a já jsem si opravdu myslel, že se to musí změnit. No a ona mě neposlouchala. Tak jsem si myslel, že se za ní musím modlit. Udělal jsem, co se dalo, abych toto chování u ní změnil. Manžela, vím, že vy byste to nikdy neudělali, ale já jsem to udělal. Snažil jsem se na ní tlačit, to nefungovalo. Snažil jsem se jí to vyčítat, to také nefungovalo. Snažil jsem se jí uvést do rozpaku, to také nefungovalo. Takže protože nic nefungovalo, začal jsem se modlit. Víte, byl jsem velmi upřímný a poprosil jsem Boha, aby jí pomohl překonat její slabost. Nikdy nezapomenu, co mi co pán pan tehdy řekl. Tak. Řekl mi, tvoje, tvoje chování, tvá manipulace, manipulace proti ní je v mých očích mnohem horší, než problém, s kterým ona bojuje. Kdo jsi ve svých vlastních očích, že si myslíš, že můžeš změnit mou dceru? Padl jsem na kolena, kolena a plakal, nepamatuji si, jak dlouho. So get so proud even it. My jsme ne, schopni, my schopni my se velmi snadno to, stát pyšnými stávě, lidmi, stávě, aniž stávě, bychom stávě, si toho všimli. Oh. S pichou je to jako se zápachem z úst. Každý ví, že ho máš, kromě tebe. To je pravda. Všichni vedle tebe cítí a ty nic netušíš. Co je potřeba udělat? Musíš říct, pane, zjev mi moje srdce. Prosím. Tohle bylo mé volání. Pane, pokud ve mně uvidíš jen s tím píchy, ukaž mi to, abych se mohl ponížit. Musel jsem jít ke své ženě. A říct, miláčku, je mi to moc, moc, moc líto. Odpust mi, můj pichu. Odpust mi, že jsem byl farizeus, který si myslel, že je lepší než ty. Odpust mi, že jsem se tě snažil změnit tím, že jsem s tebou manipuloval, že jsem na tebe vyvíjel natlak a obvinoval tě a neuvědomil jsem si, že můj problém je horší než tvůj. Garantuji vám, že v, že v této poslední sklizni není místo ani pro trochu pichy. Pychy. Why? Proč? Protože pán žně Ježíš, Ježíš Kristus byl zosobněnou pokorou. A je to On, kdo nás povede k této sklizni. Proto se musíme pokořit tak, jak to udělal On. Starat se o slavé. Milovat lidi, kteří jsou považováni za bezcené. Vzít do rukou ručník a umít nohy učedníkům. A říct, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Proto také nepřicházím proto, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. To jsou známky pokory. Nejsem tady, abych kázal. Jsem tady proto, abych sloužil Polsku. A udělám maximum. I kdybych to neměl kázat, jsem připraven koupit si letenku, zaplatit všechny náklady na letadlo, abych sem přiletěl a sloužil Polákům, protože takové je moje srdce. Pyšní lidé nebudou součástí té sklizně. Druhý, druhý risk, který byl potřebujeme, být, nebo druhý aspekt druhý, tohoto aspekt, postoje, to je, to je posvěcení. Protože ta sklizeň patří lusy, lidem posvěceným. To není sklizeň to velkých a slavných jmen. Je to sklizeň mě, posvěcených záležitý. lidí. Co to znamená být, být oddaný, posvěcený? To oznací, znamená být od od to být oddělený. Ty si musíš vybrat. Zda se oddám té sklizni. Je to tvoje volba, protože pozvánka je otevřená. Můžeš se dívat na tu sklizeň a neúčastnit se jí. Nebo můžeš být přímo v jejím středu. Což znamená, že se musíš pro tento účel posvětit. I want you I sure Chci se ujistit, I že to upraven, chápete. To posvěcení nemá přesvědčit Boha, aby si tě použil. Věci jsou hotové, jsme v nové smlouvě, která je dokonalá. Kristus již zaplatil cenu. Zaplatil cenu za to, aby v tobě přebýval Boží duch. Zaplatil cenu za to, aby v tobě přebýval, to, v tobě přebýval Kristus. Zaplatil cenu za to, aby se stal synem Božím, který nese jeho DNA. Naše posvěcení neslouží k tomu, abychom Boha přesvědčili, aby si nás používal. Naše posvěcení je naší odpovědí na dílo kříže. Víte, co jsem se naučil za svých 39 let služby? Jak moc jsem posvěcený, tak moc mnou protéká Boží duch. Žiji s Ježíšem už tak dlouho, že bych vám tady mohl říct si skvělé kázání, které by tě ovlivnilo a udělalo na tebe dojem, aniž bych byl posvěcený mužem. Jsem Já schopen jsem to udělat. To vyprodukovat. Ale, Ale pak nebude skrze mne jeho život, život který jediný má moc změnit váš život. Jim a vy, vy nepotřebujete, nepotřebujete další dobré do kázání. Kázánka. God, Potřebujete, Potřebujete, abych vám proudil Boží život a dotýkal se vás. Do jaké míry, jak se dovedu nechat použít, abych byl Božím potrubím, do té míry může Boží duch přeze mě proudit. On už udělal všechno. Ale musíme se oddělit pro jeho plán a účel, který pro mne má. Pavel to vyjádřil takto, parafrazuj to. Všechno považuji za hnůj. Zapomínám, co je za mnou. Natáhnu se proto, co je přede mnou, abych zachytil to, přes co jsem byl sám chycen. Rozumíte, to rozumíte tomu Skrze novou novo smlouvou tě uchopil uchvítil ciebie pochvítil ciebie pro určitý cíl. Nakolik jsi posvěcený, natolik se mohou jeho záměry splnit. Míra tvého posvěcení bude mírou jeho působení skrze tebe. Míra tvého posvěcení bude mírou toho, nakolik tvůj život oslaví jeho. Ale ještě něco. Míra tvého posvěcení bude mírou uspokojení a spokojenosti, kterou budeš cítit. Není uspokojení ani spokojenost sobectví. Není. Ale být posvěcený a použít králem vesmíru je nejuspokojivější věc v celém vesmíru. Nakolik jsi posvěcený, natolik můžeš být součástí poslední sklizně. Protože to není sklizeň velkých známých jmen. Je to otevřené Pozvání pro pokorné lidi, pro lidi posvěcené. Takže stačí říct, oděluj se a budu žít pro tu sklizeň. Minulý rok mi pán řekl, Reinharde, musíš přijmout slovo, které je napsáno v Galackým 2.20. Toto slovo, ten verš, se musí stát absolutně nejdůležitějším klíčovým veršem ve tvém životě. Když přijdeš do mé kanceláře, Uvidíš ten verš, je vytištěný ve velkém formátu a vysí nad mým stolem. Byl jsem ukřižován s Kristem. Neží už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, Žijí ve víře. V Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. To je posvěcení se. Jsem mrtvý. Obětoval jsem se pro tento účel. Pro mě je život Kristus a smrt je zisk. Mój i život mój żywot był zasświęcony tomuto to je verš, který opravdu miluji. 2. Korintským 5.15. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, nebož tomu, kdo za ně zemřel i vstal. To je definice posvěcení. Nežíji už sám pro sebe, jsem mrtvý pro svou službu, nežíji pro nějakou pozici, je mi jedno, ke kterému národu mě Bůh pošle zítra. Nevadí mi, že mi pan zítra řekne, ať jdu na univerzitu něco studovat. Vezmu si osobu, kterou mi ukáže, abych si vzal. abych s oženil. Protože jsem posvětil svůj život pro účel, celu, který je mnohem větší než já a můj život. A můj život. They they Lidé, kteří se posvěcují takovým způsobem, s takovým mnohem přístupem, mnohem přístupem, budou součástí té sklizně. Ale to je obět srdce. Víte proč? Víte proč? Protože jinak se staneš farizejem. Otče, já nejsem, já nejsem takový, jak on. postím se dvakrát denně. Nejlepší je, když to všichni vidí. Já dávám sbírku netajně, ale aby to každý viděl. Protože se posvědcuji. Ne, přátelé. Nová smlouva funguje jinak. Naše posvěcení je naší odpovědí na dokončené dílo kříže. Ono proudí ze srdce. A v životě vidíš výsledky tohoto posvěcení. Is only because of your consecration Tvá vnější oddanost je pouze a výhradným výsledkem zemlou, tvého vnitřního, vnitřního posvěcení. Kolik křesťanů se snaží vyjednávat a smlouvat s Bohem? S Bohem. Nie, tak ne, tak, tak dělá, nefunguje to, nová smlouva. Třičtě, Snaží se zahrát navenek nějakou to, viditelnou oběť, ale jejich srdce nikdy srdce nebyla níž obětována níž níž pro Pána. Ale, ale v této sklizni nejde to, o něco, to, něco takového, něco to, protože jde o obětování svého srdce. Bill Johnson řekl, mnoho křesťanů dělá pokání, aby se dostali do nebe. Ale jen málo lidí dělá pokání natolik, aby zažili nebe na zemi. To je obraz skutečného posvěcení. Dávám celý svůj život pro ten cíl. Minulý týden jsem viděl muže, kterého považuji za jednoho z největších božích mužů v Brazílii. Podíval jsem se mu přímo do očí. A řekl mu, já musím být součástí toho, co Bůh dělá v tom národě. Bez ohledu na to, jakou cenu zaplatím i kdyby mě to mělo zabít. Nech mě být toho součástí. Musí to být voláním našeho srdce. Já odděluji můj život, posvěcuji tomuto účelu svůj život. John Piper řekl, a věřím, že je to mimořádný boží muž. Snadno se zhodneme sami ze se sebou. Říkáme si, že milujeme Boha. Dokud svou lásku k němu pravidelně neskoušíme. Naše rozhodnutí a volby. Musí být prokázány nejen našimi slovy, ale i naši obětí. To je posvěcení. Lidé, kteří mají tento postoj, se stanou součástí této sklizně. Pane, jsem ochoten za to položit život posvěcují se pro ten účel. Neznamená to službu na plný úvazek. Znamená to, že ty si vybíráš, že budeš částí té sklizně. Začneš o tom přemýšlet, modlit se za to. Ve svém životě se odděluješ pro tento účel a takovou zaujímáš pozici. Nastavením tvého srdce je to, že se zúčastníš této sklizně bez ohledu na to, kolik tě to bude stát. Může to znamenat různé věci pro různé osoby. Tak, jak napsala poštol Pavel, že všechno je mi dovoleno, ale ne všechno je k užitku. Ale Poslední věc. A pak se budeme modlit. Úrodu sklízejí pokorní lidé. Lidé posvěcení a lidé poddaní. Podání je něco jiného než posvěcení. Posvěcení znamená, že se odděluješ od něčeho pro něco jiného. Podání znamená, že se vzdáváš kontroly. Viděl jsem sklizeň velmi jasně. Ta sklizeň je mimo lidskou kontrolu. Žádný člověk nebude moci kontrolovat tuto sklizeň. Vzdát se znamená, že se vzdávám kontroly. Církev nás naučila něco velmi špatného. Byli jsme vyučováni, že musíme přijmout Ježíše, jinak nepůjdeme do nebe. Mnoho lidí přijímá Ježíše, protože se bojí pekla. Pak si církev uvědomuje, jasný, že je to, to velmi to náboženské, to náboženské a, a velmi nevhodné. So then this Začíná se pak kázat I toto. Přijmi Ježíše a On napraví tvůj život. To znamená, že lidé přidávají Ježíše do svých životů, ale nikdy nepochopili, co je pokání. Máme křesťany kde po pěti letech křesťanství slyšíme tuto zprávu. Bůh k nám mluví a uvědomujeme si, že musíme Bohu ještě odevzdat své peníze. Šest měsíců zapasíme s pánem, a konečně se vzdáváme našich financí. A opět let později si uvědomujeme, že musíme panu odevzdat ještě naši rodinu. Že rodina nemůže být naším bůžkem. Také ji odevzdáváme Bohu. A po 30 let našeho života s Bohem odevzdáváme Bohu každých pár let nějakou jinou oblast v našem životě. Pak zemřeme a postavíme se před Ježíše. A on nám říká, nechtěl jsem, aby se zdal některé z těchto věcí. Jak to, že ne? Ne, chtěl jsem, věc aby se mi oddal. Věc Nechtěl věc jsem tvé věc peníze, tvou rodinu, věc cokoliv, věc nic věc takového. Věc my se potřebujeme odevzdat pánu. Protože když se podáme pánu, všechny další záležitosti, nejsou vůbec problematické. Když dáš Ježíši kontrolu nad svým životem, nad sebou samým, tak už nemá žádnou kontrolu nad penězi, rozhodnutími, rodinou. Odevzdávání Pánů jedné věci za druhou je tak hloupé, jako když vezmete svého psa k veterináři, řeknete mu, že chcete, aby mu řízl ocas, ale jen kousek tento týden a pak znovu každý týden kousek, protože to příliš bolí, než aby se uřízel celý najednou. Ale my takovým způsobem přemýšlíme. Tolik mě to bolí odezdat své peníze Bohu. Tolik mě to bolí odevzdat Bohu tu další věc. Bůh tohle nechce. Chce, abys mu dal kontrolu nad svým životem. To znamená vzdát se. Jen ti přiložíme pistoli k tvým zádům a ty se vzdáš. Najednou už neovládáš svůj život, nikdo jiný ze zbraní ovládá tvůj život. Je to ten člověk, který za tebou stojí a míří na tebe pistoli. Nejčastěji, když zpívám Bohu, chválím Ho, zvedám ruce a říkám mu, pod, pod, pod, podávám se ti, podávám se ti, ty jsi velký, podávám se ti. Úrodu sklidí pokorní lidé lidé posvěcení, čili lidé, kteří řekli, odděluj se pro tento účel. Pane, pro tento účel mě můžeš vlastnit. A ti, kteří se mu podřizují, kteří se vzdávají kontroly. A toto jsou důsledky. Nevíš, kde budeš zítra bydlet? Nevíš, jakou budeš mít zítra práci? Nevíš, nevíš, nevíš kde, kde se probudíš. Nevíš, nevíš, kde zítra probudíš? Nevíš, nevíš koho si vezmeš? Můžeš, můžeš být přistát být někde v, v africké Afrika, buši a můžeš, můžeš přistát v New Yorku v Hiltnu, to nikdo neví. On začne přebírat kontrolu nad tvým životem. Ale pokud si odám tomuto cíli, pokud pokoříš sám sebe, pokud se vzdáš jakékoliv kontroly, takové budou důsledky. Ale je také odměna. Přijde takový den, kdy se postavíš před svým milovaným, před svým ženichem, podíva se ti do očí a řekne, dobrá práce, můj dobrý a věrný služebníků. Vidíš těch sedm milionů lidí tady? Všichni by byli v pekle, ale díky tobě jsou tu dnes se mnou. Toto je tvá odměna. Pokud pochopíš důležitost tohoto ocenění, Římanům 8.18 bude hlasitě znít ve tvém srdci. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slavou, která má být na nás zjevena. Nic. Najednou máš věčný osud, věčný účel. Najednou ty následky tvé odanosti nejsou nic ve srovnání se slavou. Co uděláš dnes večer? Budu prorokovat Jakubovi, měl mi to připomenout, ale zapomněl, musel jsem si sám vzpomenout. A pak odsud vezmeme první tři řady židlí. Chci, abyste poslouchali velmi pozorně. Budu mu prorokovat, pokokou, pak uklidíme první tři řady židlí Německu a poté bude toto setkání oficiálně ukončeno. Oficiálně pokud zůstaneš, zůstaneš v této sání, místnosti, nechce, nechci, aby, aby s někým mluvil. Do do s nikým nemluv. Jestli chceš do jít domů, jdi domů, uvidíme do domu, se zítra v 9 hodin. Ale pokud zůstaneš tady, pokud řekneš, já musím být součástí této sklizně, ne proto, že se s vámi někdo snaží manipulovat, ale je to pláč tvého srdce. Pak si najdi místo pro sebe, poklatni před Bohem, odevzdej se mu a odej se mu. Dovol mu dnes večer udělat ve tvém srdci to, co chce udělat. Než jsem sem dnes večer přišel na toto setkání, pan mi řekl, že dnes večer že navštíví mnoho osob křtém ohněm. Pokřtí ohně mnoho lidí, kteří se dnes rozhodnou mu odevzdát své srdce. To není něco, co může udělat nějaký člověk. Duch svatý si tě oddělí pro své účely. Tento oheň v tobě začne hořet. On tě nikdy neopustí, tak jako neopustil mě už od desíti let.